مرحبا في حفل قوم من مجدهم فوق السحابه، مرحبا بإعداد غيث هل في ليله مطيره؟ خالد السيف المجرب بالشدايد ينغزابه، خالد اللي ينوجد بحطيب ما يوجد بغيره. مرحبا في حفل قوم من مجدهم فوق السحاب مرحبا بإعداد غيث هل في ليله مطيره؟ ارحب في محفل اللي وقفتها عند ومهابة بش ينغزابة خالد اللي ينوجد به طيب ما يوجد بغيره خالد القرم المجمل للقبيلة والقرابة لانطنخ من عز راسه عندها الصعب اعلى في وسنافي اعل من صغر سنه وشبابة صقره شيخ بفعله يلا عطيب بسين وارث ابنه طيب وجود واخراد ورحاب الحسن لا طروا واسمه جتلا اي فعله في غيابه، الناس له رجال تنامس <تصفيق> قوم الافعال الشهيره كل قرن من, من اخوانك مسناج ودرع عصابه احتزم باخوانك اللي بالمواقيف الذخيره والعمام رجال فخر وذخر في وقت المجابه، هالي سلمان الاصيل كم لهم يا معا. اجتلت <تصفح> قوم المراجل وهل الوقف الكبير يا رحلة اهل المكارم صيتكم كل يا هبه صيت من عز وفعل ساد في شبه الجزيره يا الضيف اهل المكارم صيتكم كل يا هبه صيت من عز وفعل ساد في شبه الجزيره اطرخ يا خير قبو خير فعل خير لابه اشهد ان كلش اعطاني ذخره جات العسيره مرحبا